Це у нас кухня, де ми готуємо для переселенців. Працюю волонтером на кухні, готую їжу для біженців, переселенців, тих, тих, тих, тих хто рятується від війни. Ну, що готуєте? Усе, що нам привезли волонтери, тому що ми не можемо прямо готувати те, що хотімо. Ну, але з того, що нам привозять, дуже багато дуже гарних продуктів. Готуємо пюрешку, класичні там, супи і наші українські, будемо салати готувати. Буде салат з риса тонни, багато консервів тонни нам присилають. І... Ну, ні, приходимо один раз, готуємо зразу на ранок, на обід та на вечерю. Тут їх зустрічає величезна команда волонтерів, величезна, бо, і ці волонтери з величезним серцем. Бо інакше не сказати, наш шелтер створений за підтримки громадської організації свої та обласним центром молоді. І це наші друзі, друзі, які попросили мене стати куратором саме цього шелтеру на Хортицькому районі. І за їх підтримки хлопці отримали невеличкий грант на закупівлю ліжок на закупівлю якогось обладнання. Наш шелтер він має зони. В одному цьому приміщенні, де ми зараз з вами знаходимося, є спальні місця. Вони також поділені на три таких кімнатки. Там є кімнатка для, дуже, там, для сімей для дуже з дуже маленькими дітками. У нас також є дитяча зона. Ми з дітками граємо, ми, у нас є аніматори. свято, у нас просто... Сьогодні <годженний> зараз буде якась чудо-чудне. у -ху! Тримаємо баланс. Бачите, бачите, дітки. вище коліно, вище коліно. вище коліно. Вон, бачите, сьогодні про баланс. 98? Да. Подійшло. Подійшло. Благодаряювали дуже слід. Це одяг, який був надісланий нам сюди. Розділено дитячий одяг, жіночий, чоловічий. Розбираємо, сортуємо, видаємо, допомагаємо, підібрати, вдягаємо людей. людей. Хочеться бути корисною, якось допомогти людям, які потрапили у важке, важке становище. Є така можливість, я мама декреті, тому іноді є можливість приходити, допомагати. Так робимо. 15 марта потрапив снаряд до. У меня получилось так, что дочка поехала на заработки в Польшу. Их вернули назад 23-го. А 24 24-го их вернули назад утром, и война началась. А 23-го она приехала в Мариуполь, забрала детей. Ну, а потом я добиралась, я думала, они в Запорожье. И добиралась в Запор... Это, с Мариуполя сюда. Вот я приехала и жду их. Она позвонила Шана Мелекина, и связь проживалась. И вот я жду, когда у них появится связь, чтобы сказать им, что вони їхали сюди. Ну, поки там ще було, що і їда, в принципі, була, і лікарства. Першу тиждень, а потім вже все. В Приморську, ну, як ми їхали, було спокійно. З двох сторони міста блокпости. Ну, останні дні вони починали напиватись, їздити на машинах, чуть дружину не збили, коли вона йшла до мене, ну, до сусіду додому. А так спокійно ну, доїхали до Запоріжжя, на епіцентр. Нас там записали. Перед тим ми зв'язалися з волонтерами, нам наперед дали номера, що нас сюди привезли, допомогли. Заїхали з дружиною родом, нам там теж допомогли, обслідували. Зараз будемо їхати на Ужгород. Тут взагалі класно. Ми приїхали, нас на вході зустріли, записали наші дані. Показали, де кроваті наші, де ми можемо відпочити, сказали, коли сніданок, коли будуть готувати. Важливий момент про наш шелтер. Ми приймаємо людей від двох до семи дітей. Це не є перебування постійне. Люди, коли вони у паніці, коли вони сюди приїжджають, у них є а, така, ну, це психологічна така вада, мабуть, бігти, бігти, бігти, не розуміючи, куди бігти. Тому а, ну, ми пояснюємо, що тут у нас затишно, безпечно і тепло, і тут ви можете зупинитися, тут ви можете отримати якесь ну, підґрунтя, да, такого кору, на якому спертися, поговорити з психологом. Та вирішити своє подальше, подальший рух, подальші дії, куди людина направляється.